Дружина звільненого з полону «Азовця» розповіла про перший телефонний дзвінок чоловіка. Дев'ять місяців без зарплатні. Депутати Хмельницької райради вкотре не змогли провести сесію та прийняти бюджет громади. Таємниці рогатої школи, що приховує старовинне приміщення з елементами неоготики, яке хочуть перетворити на туристичний об'єкт. Переїхали з Харкова. Вперше у Хмельницькому відкрили гурток стрільби з лука. Майже пів дев'ятої вечора телефонний дзвінок з невідомого номера. Привіт, це я. Я розумію, що це мій чоловік. І я кажу, як ти? Ти звідки? Ти де? Він каже, я в Україні. Я кажу, серйозно ти в Україні? Ти що, смієшся з мене? Я насправді не повірила. Він каже, ні, я серйозно, вас що обміняли? Каже, дам, бо сидимо в автобусах, що не знали, де вони, не знали що, бо каже, буквально тільки обмін відбувся. То запитав, як ми, сказав, що все добре, що дуже радий, дуже щасливий. І ну, каже, передавай всім вітання, всім скажи, бо тут дуже велика черга на телефон. У них зараз медогляд, психологи і так далі. Зараз вони там мають проходити реабілітацію, я думаю, на днях вже буде відомо, чи можемо їх побачити, наприклад, самі поїхати туди, тому що реабілітація буде тижні-два, мабуть, проходити, тому що їм треба відійти, їм треба кваліфіковані спеціалісти після пережитого. Тобто, коли він буде у Хмельницькому, ну не знаю, сподіваюся, чим пошвидеться. Мій чоловік став служити з 2014 року, в 2015-му він вступив до лав полку «Азов», відтоді він безперервно там. Він був таким щирим патріотом, перше як почався Майдан, він в перших рядах поїхав до Києва захищати Україну, потім поїхав на схід, так як він не міг сидіти вдома, коли в країну ввійшов ворог. Крайній і перший зв'язок виходить після 20 травня, після дня його евакуації був 13 липня. Він мені зателефонував, сказав, що він живий-здоровий, знаходиться в Донецьку, в прокуратурі. Його переведуть в СІЗО, і він буде там чекати суд. Йому інкримінували на той час участь в терористичній організації ОЗСП «Азов». Від того часу, по вчорашній день, я про нього не чула нічого зовсім. Нагадаємо, Надія Годованюк – дружина одного з 215 звільнених вчора з полону азовців Богдана Годованюка. Наразі на підтримку тих українських військовослужбовців, які і досі залишаються в полоні, хмельничани продовжують організовувати акції «Поверніть героїв додому». Нагадаю, перша з них відбулася 19 серпня. Наступна запланована на цю п'ятницю, 23 вересня. Цього разу, розповіла Надія Годованюк, усіх небайдужих чекають в центрі міста біля дитячого світу о 12-й годині. Стало відомо про загибель у війні з Російською Федерацією чотирьох захисників з Хмельниччини – Миколи Михайловського, Павла Матієшина, Максима Дністріна та Сергія Грушова. Усі вони з Кам'янець-Подільського району, повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Наслідок обстрілу 20 вересня загинув Микола Михайловський, в якому було 19. Він захищав суверенітет України на Ізюмському напрямку. У Чемеровецькій селищній територіальній громаді 21 вересня повідомили про загибель 21-річного Павла Матієшина та Максима Дністряна – уродженця села Андріївка Чемеровецької тергромади. Чоловік був молодшим сержантом сил спеціальних операцій ЗСУ, йому було 30. Сергій Грошов – уродженець села Калиня Слобідсько-Кульчаєвецької територіальної громади. Він отримав важке поранення під Ізюмом на Харківщині. Лікарі робили все можливе, але так і не змогли врятувати життя захисника. Без батька залишилися четверо дітей. На вході в сесійну залу Хмельницької районної ради працівники виконкому і трудового архіву реєструють депутатів на чергову сесію. Головний бухгалтер Оксана Волошановська розповідає, рахують кожного, бо від того, чи збереться кворум, залежить, чи платитимуть їм зарплату. За її словами, ставка головного спеціаліста 5200 тисяч гривень, плюс надбавки за ранг і вислугу років. У керуючої справами, яка працює в органах місцевого самоврядування 37 років, на руки виходило б десь 8 тисяч. Натомість, каже бухгалтер, що місяця отримують інші суми платню від 112 дванадцятої прийнято в 2020 році бюджету. 300, 500, 700 гривень в місяць. А повну зарплату, каже, востаннє отримували дев'ять місяців тому. Під новий 2022 рік половина депутатів на сесію не зібралася, бюджет не прийняли, і 18 працівників виконували свою роботу безоплатно. До 25 грудня мав би бути прийнятий бюджет Хмельницького району відповідно Хмельницької районної ради. Депутати наші в грудні не зібралися і не зібралися до сьогоднішнього дня. У нас залишилося, це фактично шість працівників, тому що інші люди розрахувалися. Розрахувалися люди, тому що є такі дівчата троє дітей, є більше. Зв'язувалися з депутатами, зв'язувалися з головами фракції, просили їх прийти на засідання президії. Голова Ради Олександр Чорнієвич каже, впродовж поточного року неодноразово намагалися скликати хоча б половину депутатського корпусу, та не виходить. Звичайно, якби це пробували не тільки я, як голова Ради, а й інші депутати для того, щоб налагодити діалог якби, і вирішувати ті питання, які в нас є на порядку денному, але, на жаль, ці моменти саботуються. Цього разу із 64 депутатів з'явилося 20. Це представники п'яти із шести представлених в Раді фракцій. Я особисто хожу, вважаю, що це мій обов'язок перед, перш за виборцями. І чому інші не ходять, це ну, важко відповісти. Регулярно відвідую сесії президії, коли вони скликаються. Наша фракція в майже у повному складі постійно. У залі немає жодного депутата від «Слуги народу». Телефоном голова цієї фракції Сергій Вевренчук розповів, повіз гуманітарний вантаж на фронт, та якби й не поїхав, на сесію б не прийшов. Каже, його та депутатів фракції не влаштовує голова ради, якого обрали більшістю голосів взимку 2020 -го року. Голова районної ради не виконує, скажімо, повноваження свої. Чи людина не вправі бути головою ради, і нам стидно, що ми проголосували за такого голову ради. Олександр Чернєвич каже, претензій «Слуг народу» не розуміє. Мені складно сказати з приводу цих претензій, тому що публічно Звичайно, це все не висловлюється. Юрист Володимир Гордій каже, щоб голова ради склав повноваження, має хтось із депутатів або дві третини депутатів звернутися до голови з вимогою включити питання в порядок даний сесії. І коли дві третини проголосують за недовіру голові, він має скласти повноваження. Фракція команди Семчешина, з якої в нас обраний голова ради, і інші фракції між собою це районно ділять 50 на 50. Тобто, якщо в них набуде голосів від фракції Семчешина, то вони просто їм не вистачить голосів. Сергій Вавренчук розповідає. Ми чекаємо, що він сам піде і збираємо голоси для його відставки. Голова каже, через дев'ятьох слуг народу за власним бажанням з роботи не піде. У час військового стану ми будь-яку політику маємо відкидати. Ми маємо працювати всі разом для місцевого самоврядування, для тих людей, які нас обирали. Головний бухгалтер каже, на носі опалювальний сезон, треба буде платити за опалення, робити поточні ремонти в чотирьох приміщеннях, а грошей немає. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Суспіль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 Тренери, які працювали у місті Харків на відділенні стрільби з лука, мають досвід роботи з збірними командами України.